Ohak! أهلا وسهلا بكم وتوا ما صوت وتوا توا فما, فما نورمالمون سي عرفتك شيخ مريم بوشامة سالو سالو سالو سالو سالو, سالو. سالو. سالو. سالو. أنا توا ما صوت صافا أوكي ماشي الحال ماشي الحال صافا أخيرا خمسة في خمسة توا ارجع. المهم ازول ازول عسلمة سامحوني على تعطيل معناتها ثلاثة ايام خطر نخدم او اربع ايام. اليوم باش نحكيه على مساله الفرق بين الاحساس والفكر والفعل. ما يجب ان نقاوم؟ فهمت نستناو شويه وننطلقوا كالعاده. شنو احوالكم؟ انتم على داس عليكم الكل. كما انتم ما تتوحشوني انا انتوحشكم كما يقول لك الشعور متبادل ساعات نتشوق باش نعمل مباشر وساعات اده طلع لي الدم طبعا والانسان طلع حبط هذك هي طبيعة الانسان ازول ولا نزول بالفعل ازول ولا نزول المهم سامحوني سالي سالو عبد الرحمن فينك فينك غاطس في رمضان اش ها أه؟ ما زلت تعامل مع المسلمين أهلا وسهلا محمد لو أن مش وقته لكن تشنية الحرب بين الأمازيغ في تونس يا ودي حكاية فارغة يا متحرر عقلاني زوبعة في فنجان فانت ما تسمع حسو كان الطبل ما تسمع حسو كان الطبل الكتاب يخرج بعد شهرين بعد شهرين أول ما نعرف تاريخ الخروج اعلمكم به محمد كريم العبيد يمكن تتكلم عن حرب أمريكية ضد إيران الحرب قادمه قادمه في الكتاب فما تفاصيل مهمه حول الحرب القادمه إيران لازمها تسقط فهمت هذه معناتها مسأله موضوع كبير المهم أنا الكتاب وقبل ما يخرج تنعرف تاريخ الخروج بتاعه تنعمل فيديوهات بعد رمضان للكتاب. آه. لابس لابس مواطن عبد الرحمن تخافاي تخافاي مبروك مبروك حتى ما نخدم. ما نخدم نخدم 3 أيام في الجمعة بركان ما نخدمش كل يوم. آه مرحبا عزيزي محمد ليست الدائرة رمز مقدس لم تكن بغداد عاصمه العباسين مدور الدائره مقدسه كل حاجه عندها نوع من التقديس فهمت الدائره مقدسه والمربع مقدس والمثلث مقدس كلهم انواع من التقديس فهمت المهم آه الدائره ترمز الى الفكر الدائره ترمز إلى الفكرة ذاك علاش يعني ديما متجددة أكرم نوفيل بارتي بوليتيك أمازيغ لا فما لا بارتي بوليتيك لا شيء يكذبوا فمش منها الحكاية فهمت وديجا الكاتب نتاع نتاع حزب تيناست اللي تم رفضه عمل توضيح اللي يبدا بالكذب عمره ما ينجح راه الكذاب كذاب كتاب في هل كتابك في الصفر المطلق المنشور منشوره نسخة الاولى الجزء الاول بالفرنسيه. المهم خلينا نطلقوا طبعا الارهاب الشيعي اخطر من الارهاب السني وفي الكتاب نتاعي الكل تقريبا 50% يتكلم عن الخطر الايراني. 50% من الكتاب يتكلم عن الخطر الايراني. قريبا قريبا. المهم لا مش انا مش شانع. اه الكتاب باللغة العربية وفما نسخة بالفرنسية. خلينا ننطلقوا. آه كالعادة آه ناخذ آه فمت آه ربع ساعة نص ساعة حديث عن الموضوع. الفرق بين الإحساس والفكر والفعل ما يجب أن نقاوم. خليني آه مع ما عادش تكتبوا باش ما نغزرش للكتابة. خليني من بعد يعني كان عندكم سؤالات آه أرجوكم يعني نقعدوا في موضوع السؤالات كل مقام له مقال فهمت آه كريم أسكو فما إرهاب مسيحي الإرهاب مسيحي موجود بطريقه غير مباشرة فهمت الإرهاب المسيحي موجود هما عرفوا كيف يفرقوا من بين الدين والسياسة لكي يرتكبون الجرائم الذي يريدون بها الذي يريدونها باسم السياسة ويتركون الدين بريئاً عن السياسة فهموها اللعبة احنا مازلنا نخلطه دين وسياسة المهم السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام اليوم باش نحكيو على ثلاثة نقاط مهمة اللي هما الإحساس والفكر والعقل ما يجب ان نقاوم قبل ما نبداو يعني باش فكره من بين هذو الثلاثه حاجات لازمنا نعرفوا كل حاجه شنو هو الاناء متاحها. كما تعلموا احنا موجودين في عالم وجودي مادي آه، هذا العالم لا يمكن لا يمكن ان يكون دون اطار يعني كل حاجه لازمنا ناطروها من نجموش نفهموا حاجه من نجمش نعبر على حاجه ولا تفهم حاجه بدون اطار لهذا يعتبر الفكر هو نقطه الوسط من بين ما يسمى الحس والفعل يعني الفكر هو اللي ننطلقوا منه هو الميزان بتاعنا. ما نجمش انا نعبر لك على اي شيء ومن نجم نقول لك اي شيء بدون ما استعمال ما يسمى الفكر الفكر كما معناتها ذكرت قبليك عنده شكل الدائره والافكار علاش, علاش الفكر عطيناه شكل الدائره لان في الحقيقه الفكر متطور متطور فلهذا هو دائما يدور على نفسه دائما الجديد يعني الذي أي فكرة مهما كانت تكون قارة فهي فكرة سوف تصبح قديمة ولهذا الفكر الغنوصي يرفض الكتابة لأن يعتبر الكتابة تقيد الفكر ولهذا الفكر الغنوصي يعتبر أن الفكر المقدس هو فكر يعني غير جيد لا يمكن ان نقدس فكره الفكره لا تقدس والاديان الابراهيميه لو لاحظتوها كلها يقول لك الله فما حتى حديث قدسي يقول لم اخلق مخلوق مثل العقل قلت له أدبر فأدبر قلت له أقبل فأقبل يعني هنا هذا الحديث ولا مثلا في الديانة اليهودية ولا في الديانة المسيحية يقول لك إن الله بدأ بالكلمة أو في الفلسفة اليونانية القديمة يقول لك العقل الكلي في الحقيقة العقل الكلي الذي يتكلمون عليه هو الفكرة والفكره والفكر المقدس والكلمه الله المقدسه وموسى اللي طلع للجبل واخذ كلمه الله والقران بحد ذاته اللي هو الكتاب الوحيد من الكتب الثلاثه الابراهيميه الذي يعتبر كلام الله وهذا مع أن نشوفوه يعني الحرب الذي وقعت في بدايه الدعوه الاسلاميه حول هل نكتب كتاب الله أو لا نكتب كتاب الله ثم في عهد الدولة العباسية الحرب الشنعاء هل كلام الله هو الله أم هو مخلوق أم أزلي والخلاف هل القرآن الذي هو كلام الله القرآن يقول لك أنزله في شهر رمضان بينما مثل الروايات تقول لك نزل للسماء الدنيا في شهر رمضان ثم نزل بالتدريج على مدة تقريباً عشرين سنة إذا فكرة الديانات الإبراهيمية بصفة عامة تقوم على الفكرة الفكرة هي المقدسة طبعاً هناك نوعين من الأفكار هناك نوعين من الأفكار هناك أفكار تعبر على الشيء الداخلي وهناك افكار تعبر على الشيء الخارجي الافكار التي تعبر عن الشيء الداخلي مهما حاولنا ان نعبر بها الشخص المقابل لا يمكن ان يفهم ما نقصد ان لم يعش هو نفسه التجربه الداخليه نجي نقول لك مثلا انا هنا هذاك علاش لان هنا أفكار تعبر على حس كما قلت لكم الافكار هي نقطه الوسط يا اما تعبر عن حس يا اما تعبر عن شيء مادي او شيء فعلي مفعول باهي، اذا النقطه الاساسيه هي ان الفكره التي هي الدائرة التي هي النقطة أي التي تكون بين الداخل والخارج بين الفوق والتحت بين الحس والفعل هذه هي الأفكار لكن السؤال الذي يسأل هل الأفكار أزلية شو معناها نقص الأزلية يعني هل الأفكار موجودة وجود أزلي، طبعا هوني مشكلة، لو نؤمن بأن الأفكار موجودة وجود أزلي، يعني أن هناك رب، فلهذا فهمت وجود الأفكار وجود أزلي هو أمر معنتها مستحدث، ظاهرة الفكرة. إنها حديثة مثل ظاهر المادة هي حديثة الأزلية هي إلا لما يسمى النفس باهي خلينا بالنقطة بالنقطة حول مسألة الأفكار لأنها مسألة مهمة هناك علاقة كبيرة بين ما يسمى الحس والفعل علاقة كبيرة بين الحس والفعل وهذه العلاقة من بين الحس والفعل هي الذي تطور الأفكار وهنا قلت لكم فما نوعين من الأفكار فما الأفكار التي تعبر عن حس وهناك الأفكار التي تعبر عن فعل الفرق من بيناتهم أن وقتاً نجي أنا مثلاً نقول لك فكرة لكي نحكي لك على مثلاً هذا القلم هذا يسمى شيء خارجي يعني نتفق في المسألة كي نقول لك اللي هذا مربع على حسب المنطق الإنساني، المنطق الإنساني اللي جعلناه أنا وأنت، فهمنا أنا وأنت عبر العصور القديمة، إن هذا سميهم مربع هذا المربع هذه فكرة فعلية فهمت؟ تمشي للصين توريهم هذا لك مربع يقولوا لك باللغه الصينيه يقولوا لك بالنيكاراجويه يقولوا لك بالتنزانيه بالارديه بالفارسيه بالعربيه بالامازيغيه باللي تحب انت يقولوا لك هذا مربع هنا اذا هوني عندنا اتفاق من بيناتنا تصور احنا قررنا منظمه العالميه او المتحده ان هذا المربع يصبح اسمه حاجه اخرى ونعملوا برنامج بعد 10 اجيال او عشرين جيل تقول هذا شنو يقولوا لك لا مش مربع يقول لك هذا مثلث والمثلث يولي مربع اذا الكلمات ليس لهم قيمه في مفهومهم الفعلي ما يسمى في الوجود الفعلي نتاع الكلمه لكل ما يعتبر فكر خارجي ليس له قيمه يعني تتغير اللغه تو تنقول لك انا كاريه بالفرنسي ونقول لك مربع بالعربي فهمت ونقول لك معناتها كانت مثلا بالهولندي فهمت هذه كلمات مختلفه ولكن هل هل الكلمه هذه هي المربع لا، ليس هي المربع، ليس لها أي قيمة. قيمتها هي الوجود الفعلي، هذا في عالم المادة. قيمتها هي الوجود الفعلي، يعني هذا المربع قيمته في وجود الفعلي أما فيما يخص الحس، الأمر يختلف لأن ليس لنا شكل خارجي، يعني هذا شكل داخلي، إذا مثلا أنا نجي ونقول لك فكرة، نقول لك الحلم أو نقول لك الحب، أنت الحب تعرفوا شنو تقرأ عليه الحب يعني كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ولكن هل أنت عشت الحب. او طريقه عيشك للحب تتفق مع طريقه عيش انسان اخر للحب اذا هوني ما عنا حد شيء ما عنا حد شيء عنا احاسيس اذا نرجعو شويه للفكر مش من بعد ننطلقو ونتكلمو الحس إذا الفكر شيء مش ازلي بل هو شيء ازلي عن طريق الدائره، اي التجديد الازلي. فهمت؟ حتى الان العلماء انا على اطلاع على مساله وجود الماده او ما يسمى النقطه صفر في وجود البيج بونج. قال لك ما حتى دليل، ما حتى دليل انه وقع اصلا البيغ بونج. فهمت؟ لان التجديد متواصل في الحقيقه البيج بونج موجود كل يوم وفي كل بلاصه في الكون الكون متجدد دائما فهمت اذا هنا اللي حبيت ناكد عليه المساله ان الفكر خاصه فيما يخص الحس فهمت وحتى فيما يخص الماده مثلا قبل 1000 سنه او قبل 100000 سنه او قبل مليون سنه الانسان لم يكن هذا الانسان كان انسان اخر كان انسان اخر نوع اخر شكل اخر ما عندوش الامكانيات هذه شوفوا كيفاش حتى الاشياء الماديه ولكن هناك اشياء قاره اللي هي المتفق عليه من بيناتنا اللي هي المربع يعني قبل ما يونسنا كان جيل انسان شاف المربع يمكن ما يعرفوش اللي هو مربع وما سماهش اللي هو مربع ولكن حس اللي هو, هو مربع، لهذا البشريه في الأول كانت تتكلم باليدين، تشوف عبارات اليدين هي كلها أشكال وحركات، فأنت مثلا وتجي يعمل لك هكا يقول لك قمرة ولا كذا ولا فهمت ولا مثلا الكلب ولا حاجة يعني ما يسمى لغة البكاكش، باهي، إذا الفكر كيف تكون وكيف تطور؟ الفكر. تكون وتطور عبر تطور الفعل وتطور الحس. اذا هوني الفكر هو عباره على نقطه وسط وميزان بين الحسي والفعل. اذا معناتها هل يمكن ان نقاوم الفكر؟ هل يمكن ان نقاوم الفكر؟ لا. الفكر تاريخ. عندما نجيء ترسبات تاريخية وتنجي نقول إكس فلانة ولا فلان ولا فلان تاريخ هو الفكر هو الشيء الباقي من الفعل بعد وقوعه هذا هو الفكر مثلا الفعل نضرب نضربك مثال أنا مثلا ضربت واحد كف هذه أصبحت فكرة كف هذه فكرة اسمها كف إذا من هناك تكون الفكر الفكر لا يمكن ان يظهر فهمت يظهر الا عن طريق الفعل بينما الاحساس الاحساس شيء اخر وهذا ما عندكش نتكلموا عليه اذا هل يجب مقاومه الفكر لا الفكر لازم نعطيه حريه مطلقه للفكر الفكر ليس له حدود ليس له حدود نجم تتخيل اللي تحب تتصور اللي تحب تعمل اللي تحب هي مجرد فكر الفكر هناك ما يسمى الفكر الذي هو التاريخ وهناك الفكر الذي هو المستقبل اللي هو يعتبر التخيل نوعين من الفكر بل عدة انواع من الفكر عندما نعذرون لهم عموديا أو أفقيا انواع الفكر مختلفة، كما قلت لكم الفكر يعبر على الداخل أو يعبر على الخارج، الفكر يعبر على ال... الذي وقع على الماضي ويعبر على المستقبل، ولكن الحاضر هو فهمتَ؟ هو الحقيقة الموجودة الآن، الحاضر هو عيشتنا بالأفكار اللي عندنا المسبقة من أجل المستقبل آه ما معنى مقاومه الفكر تو نجاوبك على السؤال هذا ما معنى خليني نكمل ساعه ما معنى محاربه الفكر الفكر لا يمكن انه نحاربه. اي منع للكلمه تو مثلا نجي يقولك لا ما تقولش كذا ولازمك تحترم ولازمك كذا ولازمك كذا طبعا هناك آه ما حدود الفكر حدود الفكر ليس عدم قول كذا او عدم قول كذا. او مثلا مقاومة الفكر، نضرب لك مثال. مي... مقاومة الفكر، مثلا المسلمين. المسلمين من أكبر المقاومين للأفكار، يعني يرفض النقد. يرفض النقد، يرفض أنك تجي تحكي له على الكتاب نتاعه، يعني يجعلك من الكلمة مقدسة. الفكر غير مقدس. الفكر.. غير مقدس ولا يمكن أن تقدس فكرة مهما كانت. مهما كانت لا يمكن أن تقدس فكرة، الإنسان ولو حتى أنت عندك فكرة تو في مخك. فهمت؟ الفكرة هذيك لازمها تكون دائرية، لازمها تكون متجددة متطورة. ما لازمكش تخليها قارة، تقول أنا هذيك الفكرة نطبقها وانتهى كل شيء. التوق قف عن التفكير هو الموت الموت فهمت هذه مساله مهمه اذا الفكر غير ازلي ازليته بدائرته ومرتبط بما يسمى بالزمن ومرتبط بالتجربه مثلا الافكار اللي انت تحملها هي اللي عشتها من اللي تولد واللي عشتها قبل ما تولد الى لا نهايه واللي باش تعيشها في المستقبل اذا الفكر مصدره أو إناؤه في الإنسان هو المخ في المخ موجود ومرتبط بما يسمى بالحواس الخمسة التي نعرفها هي الشم والأذن والفم والعينين وحتى الجلد واللمس وغيرها من الأمور هذه مثلا واحدة. إذا لا يمكن أن نقاوم الفكر ولا يمكن لا يمكن أن نمنع الفكر بصفه عامه اما مثلا نضربكم مثال فما فرق كما قلت لكم من بين فكره وفكره الفكره هي محايده ما عندها حتى ما عندها حتى قيمه مثلا انا جاتني فكره توا فهمت بش اللي قدامي نبوس وجاتني فكره اللي قدامي نعطيه كف ولا جاتني فكره اللي قدامي نسلم عليه ولا جاتني فكره اللي قدامي آه ما نسلمش عليه هذوما فكرتين هذوما الفكرتين ما عندهم حتى قيمه عطينا للحس انتي شنو تحب في الداخل متاعك وهنا باش نحكي وعالحس الحس يعني الحس متاعك هو اللي بشي قرن هل انت تميل باش تبوسو ولا باش تضربو كان باهي احنا نش نتكلموا على العنف فهمت يعني هذيك تقوموا تكلموا عليها على الفعل طول نتكلموا عليه من بعد الحس هي هو الشيء الازلي موجود من الازل الى الازل كل الاحاسيس اللي عندنا من كره من حقد من خوف من حب من اللي تحب عليه انت كل الاحاسيس هي جوهر ثابت موجود في كل كائن ولكن هذه الاحاسيس لا يمكن ان تتطور الا عن طريق ما يسمى بالفعل لا يمكن الحب هو جوهر موجود فيا لا يمكن ان اغير الحب لا يمكن لا يمكن ان احذف الحب من جوهري موجود ولكن كيف احب كيف امارس الحب نقصدون الحب كمشاعر فهمت كيف اتعامل مع الحب هذا الذي سوف يتطور نتيجه ما يسمى الفعل هنا ثم نقطه مهمه يقول لك مثلا الكرة خايب خاصة ما يسمى بعض المذاهب معاملتها كما البوذية أو مش البوذية يعني ما يسمى الديانات الشرق أقصى التي تطلب من الإنسان أن يحارب الكهر الكرة أن يحارب الخوف أن يحارب كذا أن يحارب كذا الغنوصية لا تؤمن بمحاربة الطبيعة بل تؤمن بحسن استعمال الطبيعه في مكانها بدرجه واعيه، خاطر اسمع رايي احنا عندنا مثل في تونس يقول لك ما في الطبع لا يتغير، هذايا انت انسان يقضي على الخوف، يقتل الخوف فيه، هذا انسان يصبح عنده خلل، ما عادش عنده حاسه الخوف. او مثلا انسان يقضي على ما يسمى العنف العنف موجود في الطبيعه فهمت والعنف لازم يكون ولكن كيف اتعامل معه اذا هوني الاحاسيس الاحاسيس هي جواهر ثابته ثابته لا يمكن ان نضيع اي حس في هذه الدنيا وفي هذه الوجود وفي هذه التجربه الحياتيه يجب ان يكون عندنا كل انواع الاحاسيس ولا نهمل اي احساس ولو ليس لنا احساس يجب ان نعمل على وجود هذا الاحساس ولكن المشكله هنا ليس في الحس وإنما المشكلة كيف تستعمل الحس؟ لأن الأحاسيس هي عبارة على سكينة من جهتين. يعني أنا هذا القلم، هذا القلم، هذا الحس هو شيء موجود بالفعل ما يسمى وجود فعلي. هذا القلم النجم نكتب به حاجة باهية، النجم نكتب به حاجة خائبة، والنجم نقتل به، والنجم نضرب به، والنجم نعمل به هذا الحاجة. إذا هوني شنو اللي يجب أن نقاوم؟ شنو اللي يجب أن نقاوم؟ هل نقاوم الحس؟ لا، الحس حاجة جوهرية ثابتة موجودة من الأزل، ولو نقص حسًا واحد فينا وقع خلل في ذواتنا، مستحيل، مستحيل لا أكره مستحيل لا أكون مثلا عنيف في بعض الحالات، أو عنيف ضد بعض الأشخاص، وهنا مثلا العنف يمكن أن نطور العنف، يعني من عنف جسدي إلى عنف فكري، يعني يمكن أن نطور ولكن العنف لا يجب مثلا هذو من المثاليين يقول لك الناس تعيش في سلام وفي أمان وفي كذا وما عادش نتحارب والعباد الكل أحباب والعباد الكل أحباء. والعباد الكل يسلموا على بعضهم لا بابا شنو هي العيشه هذه لولا الصراع لا يقع التطور لولا الصراع لازم الصراع لازمك ان تختار عدوك لازم يكون عندك عدو لازمك تختار شكون تكره ولازمك تختار شكون تحب تكون عندك الاراده هذا الذي يجعل منك انسان الاشخاص اللي يقول لك احنا وسطيين ونحبوا الناس الكل ونحبوا كذا هذم أشخاص لا يفعلوا شيئاً في التاريخ ليس لهم قيمة ليس لهم قيمة أصلاً أنت إنسان فعال أنت كن واعي بفعلك كن واعي مثلاً ضربت مثال تقوم الصباح مثلاً وقعت لي حطيتها على الفيسبوك وقتها واحدة سألتني قالت لي أنا مسلمة على خطر مسلمة تكرهني أي نكرة انا وقت جاوبتها ما كسرتش راسي انا عندي في مخي في احساسي في وجودي في وجودي اني الجواب نتاعي لازم يكون هكا هل شخص اخر يقول لك ليه وعيب والمجتمع وطوي يقولوا عليك وطوي يقولوا عليك وطوي يقولوا, يقولوا عليك عنصري وطوي يقولوا عليك كذا هل ارضي نفسي ام ارضي الاخرين؟ هل ارضي نفسي ام ارضي الاخرين؟ يجب ان اعبر لكي اعرف الاحساس، انا بالاجابه نتاعي عرفت ياسر عباد. فهمت؟ اللي يا ما كنتش نسخايبو هكا وكذا وكنت غلط فيه، اه صار كنت غلط فيا، ما تعرفنيش، واللي يعمل روحه منافق واللي يعمل روحه كذا. إذا أنا هذاك علاش الإحساس يجب ما تقولش فما ياسر مثلا ياسر مذاهب أو مثلا طرق فهمت للرقيب الإنسان يجي يقول لك لازمك تقاوم الكذب ولازمك تقاوم كذا ولازمك تقاوم الكره ولازمك لا يا سيدي مش مشكلة في الكره ومش مشكلة في الكذب الكذب الكذب أنا نضرب لك مثال إنسان كذاب ينجم يكون ممثل النجم يكون ضحاك يستعمل الكذب نتاعو في اماكن يخلق قصص يخلق روايات يولي مبدع في مجال الكذب ما فماش حاسه من الحواس البشريه لا تصلح لان الحواس هي اشياء ليس لها ليس لها اطار منا ومنا مجيغتين، نجم تستعملها هكا تستعملها هكذا فهمت يعني إنسان يجي يقول لك أنا نعيش ما عندي شعدات تي أنت تافة كي تي ما عندك شعدات تي تافة أنا نتفهم مع الناس الكل تي أنت تافة ليس عيب الخوف ليس عيب لازمني حاجات تخاف منهم، لكن شنو هو الخاف؟ فما فرق كل واحد، كل قديره وقدره كل قديره وقدره النجم يا سيدي نخلق الروحي إني خاف من, المس... من المال من فما قصة تاع الفيل اللي خاف من المال من الفار هذيك قصة معبرة معبرة شوف فيل وجهامة وخايف من الفار أنت كي تشوف هذيك القصة تاع الفيل اللي خايف من الفار تقوم تضحك تقول طول فيل تو طو كان يعمل هكا للفار تا يقتل ربه، علاش خايف منه؟ فهمت؟ لكن هي الفكرة لازمك تخاف من حاجه، لازمك تعيش كل الاحاسيس، الاحاسيس اشياء ثابته ازليه باقيه من الازل الى الازل هي الفراغ وعيش الشيء هو الذي يخلق ما يسمى النفس او ما يسمى الجوهر النفسي في داخلك اذا هل نقاوم الفكر؟ لا، الفكر معلومة. الفكر يمكن أن يساعدنا على فهم الأحاسيس. الفكر يمكن أن يساعدنا على فهم كيف نحقق الأحاسيس. وأنا نسميهم الوجود، أنواع الوجود. ما يسمى الوجود الفكري والوجود الحسي والوجود الفعلي. هذوما الثلاثة مربوطين في بعضهم. الوجود الفكري فكري متطور ومتجدد وهو الذي يساعدك على فهم الوجود الحسي لكي تستعمله فعلا في الوجود الفعلي اذا هني ماذا اقول احنا موجودين في عالم مادي الذي يجب أن نقاوم هو الفاعل ليس الفكر وليس الحس ما معنى نقاوم الفعل يعني أنا الحرب متاعي نبدلها من حرب جسمية إلى حرب فكرية الكذب متاعي نبدلو إلى روائي الخوف متاعي نجم نخاف من اللي نحب نشوفه حاجة خطيرة عليا مثلاً أنا خاف من المسلمين عندي إسلاموفوبيا من المسلمين وهذا من حقي لأني لا أثق بمسلم أو إنسان يقول إنه مسلم مستحيل أثق فيه وإن كان هو طيب أطيب الأطيبين ساعات يقولون لي علاش تكره المسلمين وأنا قلتها لا نكره فكر نكره شخص متبني ذلك الفكر وعلى قدر ما الانسان اذا متبني الفكر الاسلامي على قد انا ما نكره شيء طبيعي هو الاسلام يطلب من المسلمين ان يكرهون كل من هو غير مسلم كيف لا اكره من يكره الجميع فما قوله يقول لك التكبر على المتكبر تواضع اذا كره الفكر الإسلامي وكره المسلمين هو بحد ذاته حب للبشرية وحب للإنسانية وإنقاذ للإنسانية وعندما نقول نكره مش يمشي نمشي نحاربهم وكذا ون... لا نكرههم هذه حاسة نفسية أما الفعل متاعي نتصرف به على حسب عقلي مثلا أنا أعبر على الخوف متاعي مثلا أو الكره متاعي نعبر فيه بالنقد شو نقول لهم فيقوا على رواحكم هذا رب دينكم تعلموا دين ربكم افهموا دينكم ساعة واحد يقول لي أنا أمي وبابا مسلمين لكن ما يعرفوا حتى شيء في الإسلام أنا نقول لهم جاي سؤال واحد أنا أكره المسلمين الذي يطبقون إسلامهم وأكره المسلمين الذي لا يطبقون اسلامهم لانهم منافقين واكره المسلمين الذين يقولون انهم مسلمون وهم لا يعرفون معنى اسلام اذا في ثلاثه حاجات انا نكره رب انسان عندما ينتمي الى مجموعه او ينتمي الى جهه يجب ان يلتزموا بها ويجب ان يعبر بها ما يجينيش واحد يقول لي انا ربك مسلم نجي نحكي معاه في الاسلام يبدا يجيب لي في افكاره الشخصيه يقولوا قد رب الاسلام على روحك واحدة تميه حاجه اخرى ما تسميهاش اسلام رب ما تسميهاش اسلام كما القرانيين يقولوا احنا الاسلام الحق ماكش اسلام حق انا إسلام حق تزوروا التاريخ تزوروا القران تزوروا ربكم باش تكونوا اسلام حق فمش من هذا اسلام حق يؤمن يا سيدي قول أنا هذاك إسلامي أنا ما تقولش هذاك إسلام محمد وما تقولش إسلام فلان ولا إسلام فلان يا أما عندك حاجة منزوزية أما تدعي أن حاجة نتاعك أنت يا أما تنتسب للمجموعة عندما تقول أنا مالكي ولا أنا شيعي شيعة كما نقوله أحنا ماركا دي بوزي ما تنجمش تقول أنا مثلا الكوكاكولا فهمت انا أنتمي من كولا وتمشي تعمل ع... تمشي تعمل عصير على روحك وتسميه هو كوكاكولا ما تجيش ما تجيش ثم مقاييس للكوكاكولا ما دامك انت تنتمي لمشروب الكوكاكولا يجب تشرب الكوكاكولا مش تجي تخلط لي الفانتا مع الكوكا مع البيبسي وتقول هذه هي, هي الكوكاكولا هكا شنو هي ما يسمى هؤلاء الذين يدعون انهم يريدون ان يجددون الاسلام انا نقول لهم تحبوا تجدوا الاسلام جدوه، أو ما تزوروش التاريخ ما تزوروش القران ما تزوروش الاشياء التي ثبتت تاريخيا فهمت اذا هذه المساله جدا مهمه الانسان الذي يعني الانسان الحقيقي الانسان اللي هذه الحياه لازمك تاخذها احن يقولوننا يقولون ان هذه الحياه امتحان بالفعل هي امتحان هي امتحان هي, هي تمتحن ليس بمفهوم امتحان ديني وبش تدخل الجنه والنار لا يجب ان تستغل كل لحظه فيها انك مجبور فما فما في في الامور الصوفيه او حتى في الغنوصيه، حتى موجوده في القران، حتى في القران موجوده متاع قصه الخضر وموسى ونقب السفينه وغيرها وغيرها. هناك فرق، هناك فرق. من بين تعمل حاجه بوعي وتعمل حاجه بدون وعي. هناك فرق من بين.. تستفيد من الفعل، ساعات أنا مثلا توقع، أني بوعي نعرف اللي الحاجة هذيك باش نقولها أن الشخص المقابل سوف يؤذى، سوف يؤذى، لكن تقول القايل علاش نعملها؟ هل أنا الهدف نتاعي أني أؤذيه؟ لا. لان ذلك الشخص يقوم بافعال يؤذي بها الاخرين اذا اريده ان يحس ما يفعله للاخرين كما فما قبيله حكيت عليها مره في افريقيا كانوا كيف يعاقبون الانسان عندما يعمل جريمه عندما يسرق الانسان حاجه ويعلموا اللي هو سرق شو يعملوا له؟ يمشي ويسرقوا له اعز حاجه عنده أعز حاجة عنده يسرقوها هو هل هو هو لا هو هو مش صريق. أما أما هو شنو معناها معناها سرقة؟ فهمت؟ وهذا هي هو هو هو الكارما، هو هو هو هي هو الكارما، هو هي هي هو هو هو هو هو هو عم نشد الآيات القرآنية نبدل كلمة الكافرين بالمسلمين. نقول يا سيدي هذا قرآني. واقتلوا المسلمين حيث ثقبتموهم حتى لا تكونوا فتنة وتكون الإنسانية. خذوهم وغلوهم والجحيم صلوهم وفي سلسلة عرضها سبعون ذراعا فاسلكوهم. وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهمت؟ لازمك تحاول باش تفهم، باش تفهم ساعات هذاك هذاك يتسمى الشخص اللي يعمل هذه الاسلوب، آه بعض آه المذاهب او الطرق تقول لك لا هذاك علاش مثلا ما تعمل تعملهاش هذيك كخطر لا بالعكس بالعكس يقول لك هذاك معنتها يقول لك ما تشوهش نفسك ما ما تفسدش نفسك فهمت احنا نعرفوا اللي بعض آه الصوفيه وانتم ما تعرفوهم الاقطاب حتى مثلا جلال الدين الرومي ولا حاجه انه يشرب الخمر الناس تشوفوا يشرب الخمر فهمت عليش يشرب الخمر ولا يعمل حاجه ساعات خايبه انت كما مثلا الخضر وقت السفينه موسى قال له علاش ربك تركب في السفينه؟ علاش ولو حود مثلا اهانوه مش لهم سور قالوا انك لا انك لا تعلم ما تعرفش قالوا هو من نور قال لن تستطيع معي صبرا لن تستطيع معي صبرا الانسان عندما يوصل انه يعمل الشر من اجل الخير الشر من اجل الخير هي مرتبه عاليه جدا رأي وهذايا معناتها بعض الاشخاص بعض الاشخاص نضرب لكم مثال ما يسمى المجرمين الكبار اللي يقتلون سيري فهمت ما فماش مجرم كبير عمل مثلا جرائم وانا طبعا ضد العنف وضد الجرائم الا وغير السيستم هذاك علاش حبيت نقول لكم اللي يمشي في الوسط ما عنده حتى قيمه لان الذي يغير التاريخ هو التطرف وانا قلت لكم ان التطرف التطرف أو الأطراف أو آه معنتها القوة هي اللي تغير مش المسالمة تغير المسالمة والقوة والتطرف قد يكون في السلم كما عمل غاندي القوة والتطرف قد يكون في السلم يعني شوف أنت كإنسان لازمك تلعب من بين الافكار ومن بين الحس ومن بين الافعال يعني لازمك تحاول توجد روحك في الدنيا هذه باش تعيش الحس والفكر والفعل ما شو محلاها شو محلاها تحس اللي انت تحب تاكل تفكر شنو باش تاكل تاكل وتتمتع بالماكله وتستعمل حواسك الخمسه والحاسه السادسه نتاعك للاكل متاعك حتى تولي هذيك طبيعه فيك تصرف يومي في كل شيء في حياتك في ماكلتك في سفرك في طلوعك في هبوطك في نقاشاتك مع الناس حتى على الفيسبوك وغير الفيسبوك فهمت انك تحاول باش تفهم تستفز ساعات لازمك بعض الأحيان تعمل حاجة، أه يا مشي أنا لازم نحترم الناس الكل، وما لازمنيش نقول كذا، وما لازمنيش نقول كذا، وما لازمنيش نقول كذا، وكذا باش لعبة يحبوني، وباش لعبة ما يسبونيش، يسبوه، وش خيروا فيك؟ وش نقصوا منك؟ عيش هذيك المتعة، عيش أن تهان، عيش باش تفهم الآخر شنو في الداخل متاعه ثم قوله تقول لا يمكن ان تعرف الانسان حقيقته حتى تتخاصم وقت تتخاصم معه وتتعارك معه وقتها تعرف الحقيقه يعني. هذاك علاش قبل ما تكون عندي صاحبي مخلص ليا مش تجريب راهو هذا مش تجريب مش تجي تجرب الانسان يقول لك تجرب فيا اي ساعات لازم نجربك. باش نتاكد منك باش نعرفك شكونك انت شنو تعمل ودي موجوده في القصص الصوفيه كيفاش يحبوا يعرفوا من بلادهم حتى ايغاكليت تكلم عليها المساله يجي يقول له فلان كذا, كذا كذا كذا كذا كذا رأي الصداقه والحب والتعامل هو الجوهر مش على خاطر فلان حتى مثلا الرومي جاوه قالوا انا شفنا يشرب الخمر قال لهم ولو حتى شفتوه يشرب الخمر بل قال لهم اكثر من هذا قال لهم والله والله لو اتيتم لي وقلت لي ان شمس التبريزي قال انا ربكم الاعلى لقلت انه يقرا في القران انت ذكر مره ارست او شكون من الفلاسفه جاء واحد قال له نحب نقول لك حاجه قالوا قبل ما تقول لي حتى حاجة لازم لازمني نعرف ثلاثة حاجات. قالوا شنو؟ قالوا الحاجة الأولى هل الحاجة اللي باش تقولها لي شفتها أنت بعينك ولا قالوا هالك قالوا قالوا هالك قالوا إذا نحيو هذه الفرضية. قالوا نحب سؤال آخر. فهمت؟ هل هذه الحاجة باهية ولا خايبة؟ قالوا راهي خايبة ما يشبهه قالوا به قالوا نسألك سؤال ثالث كي أنت بيش تقولي الحاجة هذيك باش تنفعني وباش تفرحني ولا باش تغششني قالوا باش تغشش تقرأت تقرأتها قالوا باش تغشش يقالوا ما لا علش ربك تقولي ثالث تقول انت ما سمعت رب وزيت خايبة وزيت نرفزني وش ربك تقول لي فيها؟ شنو الهدايا هذا؟ فهمت؟ اذا آه نتصور يعني آه عديت اكثر من نص ساعه متاعي آه ما يجب ان نقاوم لا تقاوم الحس وانما هذب الحس ولا تقاوم الفكره وانما تعلم اكثر وانما قاوم الطريقه التي سوف تفعل بهالأشياء الاشياء وشكرا وتحياتي انظروا الفكره وصلت وواضح تحياتي كان عندكم مساله مرحبا بكم نعملو عشر دقائق اسئله قبل ما نقص البث الاسلام دين هش وضعيف لاقصى درجه لأن كل المسلمين يخشون من فضح عيوب في اي لحظه الاسلام مبني على نظام قبلي ولهذا الإسلام مثل البيضة قوي من الخارج وضعيف من الداخل فلهذا الإسلام أمر بقتل المرتد لأن أي خروج عن الإسلام من الداخل يدمر الإسلام كله الغنوصية هي تجربة شخصية ومعرفة شخصية من خلال تجربة, تجربة أي معرفة آنية الإحساس هو من يول الأفكار والأفكار تول الأفعال أي سلسة بالفعل بالفعل ينبو تقاوم بالفعل اه تقاوم بالفعل مثلا كيف تقاوم بالفعل هل شو أقول لك حاجة توا أنت فهمت أه, تصرفت الأفعال متاعك كلها لازم تكون مدروسة مدروسة دراسة كلية ما تصرفش ما تصرفش بطريقة ما غير وعي ما غير معرفه حاجه ما تعرفهاش ما تعملهاش فهمت قبل مثلا انت جعت ها باش نقول لك مثال من الاغلاط اللي نعملها انت جعت جيعان عندك شويه ماكله في الواحد وكل شيء متعرش طيب. متعرش. ما تعرفش طيب تعرفش ما عندكش فكر لكن جيعان فهمت تمشي تتفلسف وحدك وانت توا عن حاجتك بالماكلة، إذا حاول باش الحاجة اللي ما اللي تعرفها. مش تمشي تطيب ماكلة ومن بعد تطلع لك خايبة ومضرة وكذا وتهلك روحك. على خاطر باش تشبع روحك. يعني لا ترضي النفس بجهل. وبفعل يضر نفس لأن أنا أضرب لك مثال. هذا أنت مثل مع أنت بسيط. يعني حتى مثلا مثلا انت ما تعرفش الطرف المقابل توا انت تحس مثلا في احساس نحو الطرف المقابل نضرب لك مثل واقعي عن الحب تحب واحدة نعرفوا اللي احنا انت راجل مثلا ولا امراه حبيت انسان حبيته ما تعرفش علاش ما تمشيش تتبع هكاك لا المعرفة هي اللي باش تعقلك. المعرفة هي اللي باش تعقلك، لازم تعرفوا مليح. هل بالفعل تحبه أم هي كذبة؟ على خاطر كان باش تمشي وراء الحب نتاعك، لهذا يجب دائما تقييد الحس بالفكر وفي نفس الوقت ترخف للفكر بالإحساس. يعني هي عملت تلعب كما قلت لك من بين الوجود الحسي والوجود الفكري والوجود الفعلي. لعبه تتعلمها بالوقت وخاصة الصغار توا اللي صغار صدقوني يعني مع الوقت تعملوها فهمت آه معناتها تتعودوا عليها في حياتكم توليو ناس مرينين في الحياه لازمك تعرف كي يقول لك لكل مقام مقال فهمت لكل مقام مقال ما فماش حاجه ديما ما فماش فما اوقات لازمك تغضب فما اوقات لازمك تفرح ولكن فما فرق من بين تفرح نفاقا وانت ما تحبش ومن بين تفرح وانت متداخلك اذا لازمك ديما تلقى الاسباب والمسببات الذي تتركك تفعل شيء لا تفعل شيئا وانت غير مقتنع به ليس عندك المسببات كن انسان كن واعي كن موجود حياتك هون تجربه فعليه واستفيد ولا تقول خسر وما تقولش خسر لان كل شيء تفعله ان كان جيد فهو مكسب وان كان غير جيد فهو مكسب لانك عرفت انه غير جيد <تصفيق> ليس دبلوماسي، كومون تي فيل بوغ اتر ديفيليم، ليس دبلوماسية بالعكس، ليس دبلوماسية بالعكس، لا لا لا، دبلوماسية نفاق، نفاق، فهمتها؟ بوليتيكمون كوغاكت، أنا مانيش بوليتيكمون كوغاكت، أستاذ الكريم، هل الفكر والعقل هما أصفاد قيودنا بها في الزر؟ سيناء الحضاره جميل. هل الفكر والعقل؟ الفكر مشكلة راهو يا غسان الفكر هو حتى في الصوفية أو غير الصوفية الفكر هو أكبر حجاب للمعرفة ما فماش حجاب يمنع المعرفة أكثر من الفكر يعني تقيد بالقوانين لأن لأن راهو اسمع ايش يقول المعري المعري اظن في الليشون اللي نويه الاغاني فهمت يقول لك اكبر حي... يقول لك الكلمات آه... كيفاش يقولوها بالعربي آه... ليس ل... متا محفوظ يعني ما عندهش وجود فعلي يعني قلت لك أنا. القلم ما عندوش وجود فعلي القلم هو اللي موجود اما القلم ما عندوش وجود فعلي ما عندوش وجود فعلي اصلا كلمه قلم ليس وجود فعلي كلمه الله ليس لها وجود فعلي اصلا فما اشياء موجوده فكريا وليس موجوده فعليا وهناك اشياء موجوده فعليا وليس موجوده فكريا فما اشياء مزلنا ما اكتشفناهاش مزلنا ما عرفناهاش هل هي غير موجوده لا الوجود الفعلي هو الشيء بدون اسم الاسم ما هو الا شيء نطلقه بعد ان نعرفه. هل ها السياسه السياسيين الفاسدين يا ولدي انتشار الاسلام في دولنا وفي الغرب يا ولدي الإسلام الذي موجود عنا هو مبرمج عنده قداش راه فهمت يقضي علينا به حتى لو النفس على الخطأ لن ترى أه. حتى لو نفس على الأخطاء له تبعات سلبية جدا أنا غيرت حياتي باعتبار الخطأ إيجابي حتى لا أكرره. مستقبلا وفعلا اي خطأ أقوم به لا اكرهه، وهذا ممتاز، هذا الممتاز يا علي، اخي كريم رفض الانسان، رفض الانسان لما لا يقبله هو واعي يكون بالفعل ذاته، وهذا افضل من المقاومة، طبعا طبعا انا ضد فكرة المقاومة. شنو يتقاوم؟ تقاوم؟ يقول لك يجي يقول لك مثلا أنت تحب تعمل حاجة، يقول لك هل يجب أن تقاوم رغباتك؟ لا، نعمل رغباتي. ونتأكد كان هي باهيه ولا مش باهيه تصلح لي ولا ما تصلح ليش من بعد نقرر يعني حكمي على الرغبة مثلا واحد له كوكا وفانتا فانتا هو يشرب يعرف الكوكا فانتا ما يذوقش الفانتا يحب هكا يشرب الفانتا ما يحبش يا سيدي يشرب فانتا بلاك تعجبك خير من الكوكا ما الفرق بين المتعصب الديني والمتعصب الملحد؟ ااا التعصب اسمع التعصب ليس شيء خايب راه التعصب للحق فضيله يقول فهمت؟ واحد براس امه تقول الارض مكوره تبدا متعصب انت لان الارض مكوره ها؟ أه؟ ما متعصب ان الارض مكوره؟ تعصب مش حاجة اما شنو شنو تعصبت؟ لشنو هو؟ تعصب لي للجن ولا تعصب لي للرب ولا تعصب لي للملائكة ولا جنة خالدة؟ وهو الفرق من بين تتعصب للحق ومن بين تتعصب للباطل فما فرق من بين تتعصب الأشياء ملموسة وتتعصب الأشياء لا محسوسة ولا ملموسة متخيلة <تصفيق> أنت قلت في حلقة سابقة أن الإنسان يعيش بعد الموت ما يفكر به حيث أنه كان يؤمن بدين معين سيعيش جهيم ذلك الدين أما إذ وصل للنربانة سوف يعيش حالة انتصار بعد الموت يوم اول أمس نقط كيف نقطها اعطيني اعطيني من التناقض اسمعني التناقض مش موجود علاش مش موجود التناقض على خاطر توا، كل مره كيفاش نحكي هذه المشكله هذه هي المشكله لازمك دائما وقت تسمع حاجه تحطها في اطارها مفهمش حقيقه مطلقه حقيقه نسبيه حط الحاجه في اطارها شنو اتكلمت شنو ما اتكلمتش هل لا لو يتم ارجاعنا في المستقبل سنكون مسؤولين على البشريه لان لدينا افكار لدينيه آه مزينا ما نعرفوش عاد آه ديك المساله نظن البشريه باش توصل ترجع الناس اللي آه ماتوا تكون في مستوى ياسر سراقي فهمت <تصفيق> اللوحه المحفوظ هي هي الاشياء التي توقع وهي تسجل المعرفه الغنوصية تولد افكار حسيه على شكل صور في الدماغ ام هي مجرد احساس؟ هي احساس الاشياء كما هي هي موضوع اخر فيسبوك يوتيوب المعرفه الغنوصية تولد افكار حسيه على شكل مش نقيدها به أه هل إذا رفضت مثلا بعض الأفكار الغنوصية الملفتة أه لي شفهيا عن طريق إحساسي وفكري لكن هل أنا هنا قمت بتطبيق الغنوصية أم لا؟ ما دامك أنت مقل... لو أه إذا رفضت مثلا بعض الأفكار الغنوصية المنقنة لي شفهيا عن طريق إحساسي وفكري لكن هل أنا هذا قمت بتطبيق؟ طبعا قمت بتطبيق الغنوصية. لأن الغنوصية تطلب منك أن تكون كما أنت، لا تطلب منك أن تكون كما الآخرين، ما دام فكرة ما قبلتهاش حاجة منزوس زوز، ها باش نقولها أي إنسان ما يقبلش فكرة يا إما هذيك الفكرة أقل منك، يا إما هذيك الفكرة خير منك، ما زلت ما لهاش وإلا عرفتها وفي، وقتها تكون رفضت فكرة على خاطر عارفها وتعديت بيها وعشتها كتجربة، فهمت؟ وقتها تعرف روحك. اللي انتي رفضتها عن وعي اما رفضها هكيكة ما ما ما كي ترفضها هكاك غير خاطر ما حبيتيهاش ما جربتيهاش ما عشتيهاش هذاك يعني راهي ما زدناش طولتهاش ولا ما فهمتيش فهمت يوجد علاقه بين الاسلام والمناطق الصحراويه ومناخ شبه الجفاف طبعا غادي كي يولد لهم الكبت يعني ماذا لو كان مصر كل احاسيسك الحب والاطاره وتاكل هذا أصل فيزيائي مادي تفاعلات الكليناية في, في ليفقدها قيمتها المعنوية سؤال ياسر مهم هذا أهلا آه يا هذا لم يثبت علمياً طب. هذه هي المشكلة الكبيرة هل الحواس تنتج عن المادة أم هناك توافق بين الإحساس والمادة يعني توازي أو أن الإحساس هو الذي يخلق المادة أنا حقيقة أعتقد أن هناك توازي يعني خطوة بخطوة الإحساس يتقدم المادة تتقدم الإحساس تتقدم المادة تتقدم كيف نتمشى على زوج خطوات يعني كل أثر حسي عنده تأثير مادي وكل تأثير مادي عنده أثر حسي نجم أنا بالمادة نأثر على الإحساس ونجم بالإحساس نأثر على المادة ولكن فهمت؟ آه. الإحساس ليس ظل المادة الإحساس بالنسبة لي ليس ظل المادة يعني عندما تنتفي المادة ينتفي الإحساس بالنسبة لي الإحساس هو الجوهر الأساسي فهمت؟ هل هو هناك علاقة اي ارتباط بين الحس والحدث؟ الحدث آه الحس والحدث هما حاجات الحس هي حاجه انيه وقتيه، الحدث هي حاجه مستقبليه. عندك حدث لحاجه مش توقع مثلا. نفس الشيء هو من نفس المصدر اللي هي النفس. به. المهم آه نكتفي بهذا القدر. لا موضوع آه، ايضا انت قلت في حلقه سابقه خصص لها موضوع السحر قلت بنا السحر لا وجود له في حلقه يوم امس قلت بنا تؤمن تامل اي آه، شفت يعني نوضح لك هذه الفكره ونوقف البحث السحر غير موجود السحر غير موجود اصلا شو معنى السحر غير موجود يعني مساله الجنون واتصالات بعالم غايب غيبيه ودرا وكذا وهذيك الديكورات وهذيك البخورات هذاك الكل غير موجود وإنما السحر موجود كيفاش السحر موجود؟ يعني كل هذيك طرق ووسائل مثلا يقول لك مثلا آه قتل الشيطان شخص ماشي هكا قتلوا آه سحروا عملوا له سحر الراجل ماشي طح مات. بالسحر أنا أقول لك السحر غير موجود اللي قتلوا وما ما حطوا له سم قتلوه بي فهمتني شو معناها السحر موجود في الغنوصية؟ يعني الغنوصية تؤمن إن كل ما هي أسحار اللي تشوفها الكل التفريق من بين الزوج والزوجة يجعلك تحب فلان الجلب رفع القبول يكون معناتها أي شيء معناتها تجيب الرزق كل هذه الشيء موجودة ولكن عندها الأساليب ليس أشياء خارجة عن الطبيعة وليس أشياء خارجة على المنطق وليس أشياء بعيدة كل البعد عن الواقع يعني السحر هو أمر طبيعي هل هناك الآن تناقض يا دم سيراي هل هناك الآن تناقض بين ما قلت وما أقول السحر غير موجود والسحر موجود اوكي الفكره واضحه تحياتي للجميع ازول غدوه نعمل مقابله اخرى نختار الموضوع كان عندكم موضوع ابعثوا لي اكتبوا لي في التعليق يمكن نختار موضوع معين تعاونوني تحياتي للجميع شكرا لكم على الحضور شكرا لكم على التوزيع شكرا لكم على التشجيع وبسلامه بسلامه تنميرت